الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الانغام عطرا في السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا صباح الفل يا مساء الفل على اي وقت بتشوفوني فيه بصوا بقى آه الروتين بتاعي كده بادئ من اول اليوم آه انا طبعا صاحيه متاخر مش آه مش صاحيه بدري فقلت ايه ادخل كده ونشوف كده المطبخ بتاعنا المواعين اللي انا بوريها لكم دي مشطوفه ومتسابه عشان تتصفى كنت بوريكم ازايز فاضية بقول لكم هاملها من القرورة وحطها في التلاجة والفريزر الحر هنا جديد جدا ومعنديش دسبنسر دعواتكم يا جماعة عشان اجيب دسبنسر بصوا بقى شايفين يعني ده احلى ما في يومي احلى ما في اليوم ان انا اشوف البوتاجاز بالمنظر ده شايفين لو عايزين تعرفوا بقى سر اللمعان ده بولي تحت في الكومنتات وانا هقول لكم. تمام? وبصوا بقى طبعا تاني احلى حاجة في يومي ان الحوض يبقى بالمنظر ده. يعني راحة نفسية يا جماعة. انا المطبخ ده مش بالليل قبل ما انام ودي برضو ما وعين كنت سايباها تتصفى. كل الحاجات دي هندخلها ونرجعها بقى ايه مكانها كده. بس انا قلت ايه يعني ابتدي اليوم بتاعي من اول المطبخ. خدتكم بقى كده رحت بقى على الريسبشن عندي. عندي غسيل برضو كنت نشرب بالليل نشف الحمد لله. فده بقى محتاج ان هو كده يتطبق. بصيت كده نظرة سريعة كده على الركنة اشوف ايه الدنيا. الشلات والحاجات دي عايزة برضو نعد نزبطها. لو في حاجة بقى واقعه من الولاد في الارض كده ولا كده. ابقى اعملها بس قلت ايه انا محتاجة بما اني صحية متاخر. اقوم كده ادخل على الثلاجه بقى بتاعتي وابتدي اشوف الحاجات اللي انا هجهزها عشان لو محتاجه أه تفك وبعد كده بقى اخرج اشوف اللي ورايا أه طلعت عندي كيس سبانخ زي ما انتم شايفين دي جبنا موتزاريلا بتبقى قوالب كده بشيلها بقطعها قطع وبلفها بالاسترتش تمام وبفرزنها انا هنا عايزه اطلع صدور دجاج او فيليه فعماله اطلع ارجل وحاجات كده المهم ايه ربنا وفقني ولقيت الصدور اللي انا عايزاها تمام فدي بقى الحاجه اللي انا محتاجاها للاكله بتاعه ده. خمنتو انا هعمل ايه سبانخ فراخ موتزاريلا يا ترى هعمل بيهم ايه اصبروا هعمل حته وصفه تجنن ده الورق العنب اللي انا مفرزاه بصوا ما شاء الله يعني بشيله كده في الاكياس ويفضل اخضر زي ما هو أه جيت اقفل لقيت حته الشوكولاته دي قلت لا لا ده احنا بقى ايه نعمل كده جنبها شويه قهوه عنب عشان الواحد ايه يفوق يغير بهريقه كده عشان نبتدي ايه الحاجات اللي ورانا جبت بقى القهوة بتاعتي لأ أمتها زي ما انتم شايفين كده احلى حاجة في يومي بجد يعني ان انا ابتدي كده اليوم بتاعي آه ان انا اشرب القهوة بتظبط لي اليوم ايا كان بقى انا صاحية الصبح صاحية الظهر صاحية العصر هي دي اللي بتظبط بقية اليوم يعني آه حطيت بقى الشوكولاتة جنبها منه فطار منه رائع يعني آه عشان الواحد برس يعرف يقف آه على رجليه كده شايفين الجمال شايفين الحلاوة قهوه بوش إيه يعني انا نفسي اجيب مكنه القهوه بس انا متاكده ان هي مش هتطلع الوش بالمنظر ده خلاص بقى قلت كده بقى اخرج على الركنه بتاعتي عشان خاطر ان انا بقى اظبطها الركنه دي يا جماعه بتتعمل يوميا احنا بس الكوشنز كده اتبهدلت بسبب سهره بالليل واحنا قاعدين كده بنتفرج على التلفزيون الولاد بقى بيفضلوا بقى ايه يتنططوا من هنا هنا فقلت بقى ايه اظبط الكوشنز وكده لكن الارض بتبقى مكنوسه لو في حاجه وقعت مثلا بقعت الارضيه بتبقى ممسوحه بصوا حتى الخشب بيلمع خدت الريموت حطيته مكانه لو في علبه مناديل برجعها في مكانها يعني بعمل ايه شويه تظبيطات من على الوش طبعا بقى التنظيف العميق بقى بتاع الركنه هنعمله مع بعض في روتين جاي ان شاء الله هنفك بقى الكسوه اصلا بتاعه الركنه وهنغسلها بقى مع بعض هنا بوريكم ان دي كنت واخداها من شركه الطيران كنت بلف بيها سيليا عشان طبعا انتوا عارفين لما البيبي بينام في الطياره مع التكييف الدنيا بتبقى برد بصوا. راحه نفسيه وهدوء زي ما قلت لكم وعدتكم هنعمل مع بعض ان شاء الله روتين جامد جدا في الركنه هنشيل السجاد وهنعمل الارض وهننضف الكسوه بتاعتها وكل كل حاجه فيها يعني هنشقلبها من فوق لتحت هنا بقى المبخره دي انا طارق جايبها اونلاين بصوا بنحط فيها ميه زي ما انتم شايفين ودي زيوت عطريه جايه مع المبخره ااه في الباكت كده في كذا نوع اديكم شايفينه في انواع تانية برضو هي عباره عن دورين تمام آه اذا حابين ان انا اعمل لكم عنها ريفيو ابقى اعمل لكم دي زيوت طبيعيه يا جماعه بتتحط في المبخره او ينفع ان احنا نحطها على مشروبات آه ينفع ان احنا نحطها على الجسم وعلى الشعر يعني ليها كذا استخدام بس عايزه اقول لكم بتخلي الجو منعش بشكل مش طبيعي هنا المبخره دي هنا بغير لكم الالوان تعمل اضاءه ابيض اصفر اضاءات متعدده دي اللي انا عملتها عليها اهي بصوا بقى الفتحة دي بقى بتطلع الهواء بارد ساقع كده مع الزيوت العطريه اللي احنا بنحطها طبعا دي حاجات طبيعيه مثلا زي ريحه اللافندر الليمون كل زيت من دول بيبقى مكتوب ايه استخدامه وايه الفايدة اللي بيعملها للجسم ساعات حاجات تعمل لها استرخاء حاجات بتعزز الثقة النفس الحاجات دي اصلا بتبقى موجودة في اللي هين مراكز الطبية بتاعت الاسترخاء والمساج والحاجات دي يا جماعة تمام؟ هنا بقى رحت بقى المنشر بقى بتاعي كده الغسيل ده انا كنت غسلاه من بالليل زي ما قلت لكم خلاص نشف قلت بقى ايه المه ايوه بقى الحركه السحريه بتاعتنا دي يريد كل حاجه في حياتنا تخرس كده واحد اتنين تلاتة نلاقي الحاجه اتعملت طبقه الغسيل بقى بتاعي وهلم بقى المنشر بقى وهدخله المكان بتاعه انا بحطه ورا الباب بتاع الاوضه بتاعتي يعني عشان بصوا هو رفيع خالص فمابياخدش مكان أه كده بقى انا وريتكم الشكل مع الاضاءه بتاعه المبخره مع الدنيا لما فضيت كده في في الليبينج. هندخل بقى دلوقتي للمطبخ بقى بتاعنا خلاص الاكل بتاعنا فك انا مليت الحله بتاعتي كده نصها ميه من السخان أه بتبقى عشان خاطر ايه هسلق فيها مكرونه فتنجز معايا ايه في الوقت حطيت بقى ايه شويه زيت شويه ملح تمام وهروح بقى ايه واخده الصدور بتاعت الفراخ بتاعتي وهقعد ايه اقطعها عندك صدور فراخ آه تمام آه او آه مخليه مفيش مشكله عندك اصلا فراخ كانت مسلوقه او مشويه وتفصصيها آه مش هتقول لا يعني الاكله اللي إنتوا هتشوفوها النهارده بصوا ممتعة وتغير من شكل الاكل التقليدي بتاعنا ومفيدة جدا جدا جدا جدا لابعد الحدود. و بصراحه ما كنتش متوقعه ان هي هتعجبهم كده ابدا تمام زي ما انتم شايفين لو في اي حتت عضم اي جلد زوائد مش محتاجها باخدها ايه ارميها كده على جنب وبقطع الصدور صغير زي ما انتم شايفين جبت بقى كيس المكرونه بقى بتاعي انا هنا جايبه اللي هي المكرونه اللي هي الانابيب او الاقلام عندك اي مكرونه الخواتم الصغيره بتاعه التحمير اي نوع مكرونه عندك عايزه تحبيه واللي هي الحلزونه دي برضو هتبقى جميله تمام هنا بقى ولعت النار على الوقت بتاعتي بتاعي ونزلت كده بحته زبده وهلحقها بقى بشويه زيت عشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش آه وعايزه بقى المكرونه بتاعتي آه تسلق ثلاث ربع سواء عشان كده كل شوية عمالة ابص عليها مش عايزها تستوي خالص وهقول لكم ليه. تمام نزلت بال بالفراغ بتاعتي اقضيها ايه صدمة كده في الزبدة والزيت بتوعي. عايزة دوبك بس الفراخ آه تغير اللون بتاعها. ودي نهور رجعت ايه قلبت المكرونة مش عايزاها تعجن معنا. تمام? هنزل بقى ايه بالبهارات بتاعتي ملح آه عندي كاري عندي فلفل أسود يعني البهارات اللي تحبوا تحطوها حطوها شوفوا أنتوا بتحبوا بهارات ايه الفريخ حطوها أنا هنا عندي الكاري عندي زعتر عندي ريحان عندي بابريكا عايزة احط توم بودر ماشي براحتنا ماشي برحتنا بس أنا مش هحط توم بودر لأن أنا حطيت اللي هو التوم اللي أنا ضربته مع الفلفل الأخضر لو فكرين تمام هيديها بقى ايه يعني ريحه مش قادره اوصف لكم تعالوا يعني يا ريت يبقى في اختراع بجد ان يوصل الشم كده الريحه كانت جايبه اخر الدنيا البهارات اللي احنا حطينا مع الثوم مع الفراخ مديين ريحه جامده جدا جدا تمام جبت بقى كيس السبانخ بتاعتي هو بقى مفروم زي ما انتم شايفين وكده عامل زي زي الملوخيه بالظبط عندك بقى فرش يا ريت هتديله ضربة كده في الكبه بتاعتك تفرميه وبعدين تنزلي عليه وتكمل الخطوات ايه بتاعتك تمام اللي بتاع كده تقلبتين بعدين جبت القلب بتاع الموزاريلا بقى بتاعتي وقعدت ابشره كده زي ما انتو شايفين عندك برمزان ماشي عندك رومي ماشي موزاريلا ماشي شيدر اي نوع جبنه عايزه تحطيه حطيه مش عايزه خالص ما فيش مشكله هي بس بتعلم معانا ايه التست والقيمه الغذائيه بتاعت الوجبه بتاعتنا انتم متخيلين بقى الفراخ مع السبانخ مع جبنه يعني ميكس واو انا السبانخ دي لو حد دفع لي فلوس عشان كنت اكلها مش هاكلها ما بحباش بالطريقه العاديه خالص بس سبحان الله اكلها رولزات اكلها زي ما انتم شايفينها كده بال... بالوايت صوص مع ال... مع الفراخ اكلها في كيش الدجاج اكلها باي طريقه الا الطريقه التقليديه بتاعتها وأنتوا زي ما أنتوا عارفين السبانخ آه فيها كمية حديد مش طبيعية وانا فعلا الفترة دي محتاجاها لان الانيميا عندي نزلة بشكل مش طبيعي وكنت الفترة اللي فاتت آه بعلق آه حديد وحاجات كده فكلنا محتاجين يا جماعة ندخل الحديد في اكلنا الطبيعي مش هنفضل عايشين على المكملات الغذائية وبس بصوا الطبق بتاعي خلصت وشايفين شكله مجرم تحفة تحفة تحفة كان ممكن انزل عليها بشوية كريمة لو عايزاها يبقى فيها صوص كده تمام آه ممكن كنت وانا بشوح الحتة الفريخ او البني وتنزل عليها بمعلقتين دقيق كده وروح حط عليها كوباية لبن كانت هتبقي برضو مكرونه بالوايت صوص بس انا حباها كده ان المكرونه خدت لون اخضر جميل كده من لون السبانخ مع طعم السبانخ مع البهارات محيقه طعم المكرونه مخليه طعمها في حته تانيه خالص لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا متنسنيش بقي في لايك كومنت حلو زيك كده ولو مشتركتيش اشترك معنا في القناة عشان تكبري عيلتنا وتشجعيني اكتر واكتر وياردت وي... لي بتتابعيني من اي بلد ايه اه اه اه اول فيديو شفتولي ايه الحاجات اللي انت حابة ان انا اعملها في القناة بتحبي اه بتحب الروتينات اكتر فلوجات اكتر انتو يعني انتو سبب بعد ربنا ان انا يعني اخرج من ازمات كثيره على فكره القناه دي يعني بجد هي المخرج الوحيد او المتنفس الوحيد ليا خاصةً بعد وفاة والدي وفاة والدتي ربنا يرحمهم ويخفر لهم ويرحم اموتنا واموتكم واموت المسلمين جميعا يا رب. يعني اسألكم الدعاء ليهم فضلا وليس امرا. فحقيقي الشغل في القناة حتى لو ما بسجلش فيديوهات جديدة او حاجة. حتى لو التصوير قديم. بس مجرد ان انا قاعدة بفضفض معاكم وبمنتج وبركب صوت. واشوف الفيديو سياقه ماشي ازاي دي بتهون علي حاجات كتير قوي أه طبعا واحنا قاعدين بنعمل المواعين بنستغفر عشان خاطر أه ان هي الحاجه تخلص معانا انا فعلا بكره المواعين بس زي ما قلت لكم المواعين وتطبيق اللبس يعني البيت ده فيه حياه وفي ناس نحمد ربنا عليها واهم حاجه ان احنا نخلي النيه بتاعتنا ان احنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله اه احنا بنخدم اهل بيتنا وبنخدم نفسنا بس لما نعمل النيه ان هي خالصه لوجه الله ربنا يعني هيساعدنا في اللي احنا بنعمله وفي نفس الوقت هيدينا ثواب فايه المشكله يعني انا هنا بوريكم ان انا كنت بغسل المواعين كلها وبحطها في العين الثانيه وبعدين بقى ايه بشطف يعني الحاجه اللي الاطباق بحطها في المطبقيه زي ما انتم شايفين لو حاجات كبيره كده زي الحيلة البورده الكلام ده كله انا عندي فوطه اللي هي جايبها بتاعة ايكيا بتاعة التنشيف دي حاطاها على الغساله وبحط الحاجه عليها عشان تتصفى ان شاء الله باذن واحد احد عايزه اجيب اللي هي المصفه بتاعة ايكيا اللي هي البيضه دي كانت عندي واحده زيها في مصر فان شاء الله هجيب واحده هنا لان انتم عارفين انا الحوض عندي الجنب جنب, جنب منه حيطه والجنب التاني بوتاجاز فما عنديش رخامه اصفي عليها فبضطر ان انا اصفي أه فوق الغساله فان شاء الله هتجيب المصفه دي أه عشان خاطر برضو تاخد معايا الحاجه يعني ويبقى شكلها الطف فأنا بصفي تمام أه انا عامله هنا سبونشه دي للحوض ببقى معلقاها في اللي هي الثبت البني اللي متعلق في الحنفيه ده أه بشطف بيها كويس جدا الحوض خاصه الحوض ده رخامي يا جماعه في اي بقع بتعلم فيه خدوا بالكم فلازم الاهتمام بيه كويس جدا جدا, جدا جبت الكلوركس برضو بتاعي ورشيته او كده عشان خاطر ايه يتعقم ويبقى برده يعني ما اي حاجه احنا عاملين فيه بانيه وانتم عارفين بقى السالمونيلا والكلام ده كله فلازم نعقم كل حاجه يا جماعه عقمت الازازه حتى بتاعت الصابون بتاعت ايدي وغسلت ايدي والدنيا تمام التمام هنا بوريكم البوتاجاز بتاعي الحمد لله ما فيهوش دهون كتير او حاجه فقلت هم احتاج تلميعه على السريع كده فجبت اللي هو ملمع الزجاج بقى وايه هبتدي ايه انضفه على السريع وزي ما قلت لكم في اول الفيديو اذا حابين تعرفوا طريقتي في تنظيف البوتاجاز وايه سر اللمعان بتاعه اكتبوا تحت في الكومنتات وان شاء الله باذن الله هنعمله مع بعض آه من أو من الالف لليه. وعندي فيديو على القناه آه كنت بقى مستخدمه بقى في مواد اللي بتجهز. كان محروق بقى له اكتر من عشر سنين بوتاجاز اللي عندي في مصر وازاي خليته يرجع جديد بيبرق من اوله جديد هسيبه لكم ان شاء الله في البطاقات وهسيبه لكم في في صندوق الوصف لقيت هنا عندي علبتين كده من الجيلي تايهين في, في الدرج بتاع الخزين بتاعي فقلت لا ما بتدهيش بقى يعني ايه اطلعهم اه كل علبه جيلي او كل كيس جيلي يا جماعه بياخد اه اه كوبايه ميه سخنه وقدامها كوبايه ميه ساقعه فانا حطيت كوبايتين من الميه السخنه من الكتل على الكيسين بتوع الجيلي ورفعتهم على النار وقعدت اقلب كويس ولما دابوا رحت حاطه كوبايتين الميه الساقعه على العين الثانية بحمر بقى اللي هو البرجر الجاهز الابو بقصومات ده وصبيت الجيلي اهو في الكاسات زي ما انتم شايفين ادلعهم لحهم عملت لهم غدا صحي كده ولذيذ في الراي فقلت ان انا إيه اعمل لهم الحلو ده بالمرة والطبق البينك ده بتاع لولي على فكرة كنت الغذائية بتاعت الجيلي حل... حلوة جدا ده بروتين يا جماعة حلوة للاطفال هنا بقى جبت الكايزر بتاعي وقالت كمان سترابس أه وحطيت بقى يعني كل واحد كده واحدة برجر مع ستريبس عندي بقى الصوصات رانش أه كوكتيل كده اللي هو بتاع البيك بقيت احطه مايونيز أه كاتشب اي حاجة هنا بقى خلاص بوريكم البوتاجاز بتاعي عامل ازاي والحوت بتاعي بعد ما شطفت بقى مواعين الغداء والعشاء ادي اهو شايفين الحاجات اللي انا سايبها بتتصفى ودي الرخامة بتاعتي وكل حاجة زي الفل ده من المدينة يا جماعة ربنا يرزقنا ويرزقكم بزيارة بيت النبي والبيت الحرام يا رب. ويا رب الروتين بتاع النهاردة يكون عجبكم واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب. فعلوا الجرس. اعملوا لايك. اكتبوا كومنت. وشايروا مع صحابكم.